Фірмова перезапірна система замків «Моноліт» працює наступним чином. Коли ви закриваєте нижній циліндровий замок, перекривається ключовий отвір верхнього сувального замку. Така система забезпечує максимально можливий потенціал замків. Фермова перезапірна система «Моноліт» забезпечує максимальний захист замків від зламу. Bye. <laughs>